שלום צופים יקרים, אני איתה מר נילמד נלמד כיצד להוסיף פעולה של צו אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. אז בכרטיס עתיק נכנס לפעולות, אוסף פעולה ובתיאור פעולה נתחיל להקליד צו הוואה. אני אקיש על מקש הטאב, המערכת תשלים את שם הפעולה באופן אוטומטי, נוודא שהיא בתקשורת וללחץ על שמו. תעלה לנו ההתראה אם אנחנו רוצים לשנות את סטטוס התיק הפנימי, אני כרגע בדוגמה שלי אני אלחץ עלו ונמשיך. נפתח לנו חלון חיוב, מאחר ובר יש עליה אלות כספית, המערכת פותחת חלון חיוב עם עלות הפעולה. שים לב 171 שקלים, במידה ואתם רוצים לבצע את רישום החיוב אפשר ללחוץ על אשר, למי שלא רוצה כמובן יכול ללחוץ על בטל והחלון יסגר. בדוגמה שלנו נלחץ על השאר והיא פתח לי להפקת הטופס. <מאוד, מאוד חשוב ברגע שנפתח לנו הטופס למלא, למלא את הסעיפים השונים. אני כרגע ירד למטה לנימוקים לבקשה, מאוד חשוב למלא את הסעיף הזה. ברגע שסיימנו נעלה לראשית הטופס ולא נשכח על אייקון הדיסקט על מנת לשמור את השינויים. נצא כרגע מהתופס ונחזור לכרטיס עתיק, נשים לב שהפעולה נרשמה כמו שצריך. כל מה שנותר לנו חברים זה לשדר את הפעולה בתקשורת. תודה ולהתראות.